Христа розіпяли Я ж його так полюбила Ну як, як не впізнали В ньому Божого Сина Чому ви Христа розіпяли Він не просто людина Ну як, як не впізнали В ньому Божого Сина Він з неба дитя Кров, а вони пролили кров Але любов, що на хресті Була вищою, була вищою Любов, що на хресті Була сильнішою, за гріх сильнішою Любов, що на хресті Тобі помістила весь вір. Чому ти ще й досі не віриш Якого чекаєш Месію Оскільки ще будеш на місце без складать складати Серце надії і розпилати варава Життя їх було в руках Божих Та вони думали сліпо, що вічну любов Христом переможуть Їм з неба дитя, а вони йому вінця На хресті, була вищою, була вищою, любов що на хресті, була сильнішою, загрій сильнішою, любов що на хресті.